Без Що, ви Що ви спрашуєте? Що корисного робили під час карантину? Чесно, такий туза, нічого не робили, їв. Взагалі ні. Нічого, тільки їв. Ну, хоч смачено їдеться. Нормально їв. А спортом займалися? Да. Займався, тільки було ж холодно. Куди ж? Ним, немає ж де бігати. А вдома, мож... там прес покачати. На чому? На... Я качав попу. На... Він ну, накачався, Попу нічого. Накачав. Попу накачав, а от преси накачав. Карантин ⁇ це час для саморозвитку, казала я, скачала десятки курсів, виписала собі тонник книжок, які треба прочитати, а потім почалася робота і все це забулося. А що корисного зробили ви за цей час? Корисного робили на карантині. Дуже нову готувалася. Як ви оцінюєте от те, що Ви вивчили? Наскільки десь? З десяти да десяти. Ну думаю, на тверду вісьмірку точно що нас карантину на своїми роботу марафони. <рес> Что за марафони Сколько прошло? Вокальный, все прошло. музичний. не все пройшла. Інколи даже починала и не проходила до конца, потому что просто сама идея начать была приятной. Что, хотя бы что-то делать, знаете? Я активно занималась танцами, которыми сейчас занимаюсь. Изучала английский, ну и рисовала в стиле графика, что-то такое. А вы отпочивали взагалі? Да, но на самом деле мне очень быстро надоело это делать, буквально через пару недель после начала карантина. Схудла на 5 кг. Как <говорит> ну, так вышло? Ну, я не знаю, просто я правильно харчувалась и спортом занималась. А до этого, до карантина вы занимались спортом, правильно а, Ну, так, трошки. Спортом взагалі не занималась, але харчувалась так правильно. Добре дякую. А ви, що, що ви робили на карантину? Що, що корисного робили? Волонтерів. Волонтери. Безхатькам і пенсіонерам. До чого? Цим займалися чи це власне, а, власне на, ну, під час карантину. Бо я от, для цього якраз роздобув велосипед. Ага. А для себе щось робили? Чомусь навчилися за цей час? А, навчився стояти на голові. Ви теж схудли? А, а навпаки, я набрав. Курси якісь? Спортом занимались. Ну вот спорт ходят вот эти вот онлайн-тренировки, там идет танцевальная, э, скажем так, программа, и плюс фитнес-часть. А книги я не очень люблю. Позор. А, скачала один курс по тому, как понимать мистецтво э, сучасне, но так его і не пришло. А что че завадило? Чому не пришло? А, то не знаю, я как-то прочитала, плачу урок, зрозумела, что, то, ладно, навещо. Пыталась, но... Безуспешно. А чего? Ну, потому что желание пропадает где-то на пятый день, потом наступает лень. Что это был за курс? Английского языка, да. Как все-то книжок? Книги читала, одну книжку и все, на этом тоже все. Мы сын Иван Франка читала. все для ЗНО. Сапінс кратки сорічасто. Так, я багато читала читати почала. Скільки книжок прочитали за а, три з половиною. Що ну, за книжки? Це книжка а, Гаріка. У да, нього книжка була а, у нас був секс. А, «Сократ». читала щось філософське, але було дуже цікаво. І якусь третю. А, почала п'ять. А скільки? <свят> В процесі ще. Це не так швидко. П'ять книжок одночасно це дуже важко. Одна що ви одночасно читали. А вони на різні стан душі. То мені хочеться фентезі, то хочеться розвідку рожу. Багато чого, я дуже цікавого. Якщо поділити цей час на карантині на деградацію і саморозвиток. Скільки відсотків чому ви свої поставили? 80, наверное, это развитие, а 20 это деградация. К сожалению, она есть. Ну, мабуть, деградування Відсотків 35, а навчання десь 65. Стільки завдань задаючи це взагалі можна зріти. Я не деградувала. Мені ще подобалося, що мої студенти багато робили. Я дистанційно навчала. Так, да, я викладач. Кажуть, багато дуже задавали? Ні, було класно, ми відео робили хороші на YouTube навіть виставляли. Тобто, все ж таки, у вас карантин продуктивний? Так. Да. Всі заходили в карантин з наполеонівськими планами, а вийшли з лишніми кілограмами. Якщо серйозно, то все не так погано. Люди знайшли такий баланс між деградацією і саморозвитком.